Quan estàs a dintre l'habitació, despullada, amb el company o amb la companya, per mi com l'últim escenari de conquesta. Llavors, dintre del feminisme, també jo crec que és, bueno, és l'últim espai que queda per, per reconquerir. Llavors, no és en contra de ningú, és a favor d'una mateixa. No? Llavors, conèixer el cicle menstrual, tocar-te la vulva, conèixer la vulva, conèixer l'orgasme de l'úter, o sigui, Coneixer realment la teva anatomia i apoderar-te d'ella, a part que és supergustós i reconciliador, jo crec que de cara a l'exterior també et dona una fortalesa i un centre personal que et permet relacionar-te amb molta més calma, enfocar-te molt clara amb el que necessites, amb el que vols...